بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قيادة ثورة 11 نوفمبر 2022 ليس لها قائد معروف ولا محدد ما هي أهدافها فقط انزل الشارع يوم 11 11 عشوائية في التنظيم هذه الثورة يعني ليس لها اي مبرر حتى الآن لخروج الناس لأن ما يحدث الآن هو أمر طبيعي للدولة لا يوجد بها ما يصار غضب الجمهور حتى الآن لكن ارتفاع المعيشة يؤدي بهم إلى الغليان الداخلي لكن لم توصل إلى مرحلة الثورة بعد فلهذا قررت أن أكون أنا قائد لهذه الثورة المصرية التي يدعى إليها فأولا أول شيء أطلبه من الناس كقائد لهذه الثورة عدم النزول إلى الشارع وعدم معارضة الحكومة في أي شيء وأي قرار أنا بقول الكلام ده من اجل سلامة الجميع يعني من اجل سلامة المواطن المصري ومن اجل سلامة الحكومة في نفس الوقت فاول حاجة انا بحط السلام هو مبدأ الاساسي في الموضوع ده نمر واحد كقائد بقى للثورة دي انا بقول ان احنا يجب علينا ان ننظم انفسنا في تحديد الأهداف المرجوة من هذه الثورة أولا إيه الأهداف المرجوة إن هي تكون المعيشة المواطن أفضل من الآن دي أول حاجة إن هو يكون قادر على الوفاء بجميع التزاماته فده طبعا كل ده ممكن يتحقق بدون النزول إلى الشارع لكن كلنا عن يعني نبقي موجودين هنا في القناة دي قناة أمل مصر هي اللي هتوصلكم للي انتو عايزينه بكل سهولة وبدون أي عناء لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بيفعل ما يريده المواطن يعني لو انتو احتجتوا شيء وتكاتفنا عليه وتجمعنا في هذه القناة بصورة سلمية. لا تعكر صف الحكومة في شيء يعني ولا نزلنا الشارع ولا حاجة بس اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان نقدر نصل الى عدد كبير والعدد الكبير ده هيتحط في الاعتبار عند الحكومة يقولك لا القناة دي فيها عدد مشاركات او مشاهدين كبيرة فهم بيهتموا بالاعداد ما بيهتموش بقلة المشاهدات وما بيهتموش طبعا بقلة الاشتراكات فيقولوا عليا قناة فه لكن في الحقيقة انا بقول لكم كل حاجة حقيقية عايزكم تمشوا بقى معايا واحدة واحدة كده عشان اوصلكم لبر الامان لازم نوصل لبر الامان ويكون دخلنا افضل اه ماشي وعندنا قدرة ان احنا نوفي جميع التزاماتنا ونجيب لعيالنا مثلا أحسن حاجة أو هو اللي نفسه في أي حاجة هيعرف يجيبها طب ازاي نحقق الكلام ده مش هنحقق الكلام ده إلا غير بمعجزة من عند الله سبحانه وتعالى هو القادر على التغيير يعني الله هو القادر على التغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإحنا أنفسنا أصبحت يعني غير تسير يعني ما مش مش مشي طبيعي كده كويس رباني مع الله لا إحنا خلفنا الله في تعليمه وشريعته دي أول حاجة يعني أول بند لازم نتكلم فيه وارتفاع الضرائب بطريقة غير مسبوقة يؤدي الى يعني احجام السوق يعني يبقى السوق ضعيف برضو كل ما بترفع الضرائب كل ما يقل التعامل في السوق ده مبدا معروف يعني في جميع دول العالم مش في مصر بس فعشان كده احنا لازم نغير من انفسنا طيب هنغير من انفسنا ازاي ان احنا نرجع الى الله وعشان نرجع لربنا اعطانا العقل اللي احنا نفكر بيه دلوقتي قدامنا مشكلة كبيرة كمان بتواجهنا غير ارتفاع الاسعار ده هو انهيار السد العالي قريبا وحتى لا يكون انهياره يجب علينا بناء سد وقائي والسد الوقائي عايز فلوس كتيرة وطبعا عشان نجيب الفلوس دي لازم بقول لكم تحدث معجزه بقى من عند ربنا والمعجزه الكبيره هي خروج الملكه كليوباترا ملكه كليوباترا ايه حكايه الملكه كليوباترا ايه؟ دي وهتعمل لنا ايه الملكه كليوباترا لا ده في فرق كبير قوي بين ملكه عاديه كده وخلاص لا دي جايه برده من عند ربنا يا سلام ازاي بقى الكلام ده اقول لكم ازاي اولا ملكة الواطرة دي هي هتكون دبة الارض دبة الارض المذكورة في القرآن اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دبة من الارض تكلمهم انهم كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني انتم مش مصدقين اللي هيحصل لنا بانهيار السد العالي فانا بقول لكم علامات الساعة الكبرى دي سد يأجوج ومأجوج اللي هو سد الفيضان والجفاف يأجوج تعني الفيضان ومأجوج يعني الجفاف يعمل بقى بالراحة علينا شوية عشان نفهمك انت عايز تقول ايه بالظبط انا بقول لكم كل اللي بيدور حاليا هو مقدمات لبدء علامات الساعة الكبرى منها الأمراض والفيضانات والطوفان والحاجات دي كلها تسبق علامات الساعة الكبرى وخصوصا انهيار السبع ممالك المذكورة في الكتب المقدسة وهي أرض العرب وحدوث سبع دول فعلا انهارت عندك العراق وتونس ومصر وليبيا والسودان واليمن وسوريا هم دولت الدول اللي وقعت سبع ممالك طيب ايه حكايه سبع ممالك دي ده في وعود ان عند انهيار السبع ممالك دولت وظهور الامراض وظهور المجاعات هتبدأ علامات الساعة الكبرى اللي هو عودة السيد المسيح طيب عشان نعرف احنا بقى عودة السيد المسيح دي هنعرفها ازاي لازم يكون في علامات مهمة علامة في جسمه مش ممكن طبعا طيب المسيح ده عليه السلام نبي من الانبياء والرسل العزم وطبعا هيجي بولاده تانيه له في العالم هيجي المره دي بقى من اب وام اللي هو عندنا احنا ايضا المهدي المنتظر وعند اليهود هو ملك اليهود المخلص اللي هيجي من صلب سيدنا داوود واحنا المهدي المنتظر هيجي ولد فاطمه يعني هيجي من البطون يعني هتكون المهدي المنتظر امه من. عائلة الحبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من فاطمة الزهراء أمه أما أبوه فهو من نسل سيدنا داود سوف يكون يعني من نسل بني إسرائيل والاثنين دولة هيتجوزوا بعض وهيخلفوا هذا الشخص وهذا الشخص موجود الآن في مدينة الأسكندرية ارتباط المهدي المنتظر أو السيد المسيح بمدينة الإسكندرية وإنه يأتي ابن الإنسان عشان كده ذكر في الإنجيل إنه سوف يأتي من ابن الإنسان ده في إنجيل متى صحاح 24 يديك الصورة الحقيقية لمجيء وعودة المسيح هيجي ومعه طوفان مثل أيام نوح يأخذ واحد من الزارع ويترك الأخر يأخذ واحد من اللي بترحه ويترك الأخرى. كلها علامات بتدور على ميه وفي التوراه يتكلم برضو عن الجفاف وإن سوف يداس بالأقدام قاع نهر النيل ويمشوا ويعدوا من الضفة الشرقية للغربية بعد الجفاف فطبعا انتوا كلهم متوقعين سد النهضة طبعا الأثيوبي دلوقتي بيتم بناؤه وتم بناؤه فعلا وحجز الميه لكن هل أثر السد الأثيوبي على المياه في مصر بالعكس زادت المية يبقى احنا في مرحله ياجوج اللي هو الفيضان الكبير اللي هو بيتشكل لينا حاليا حتي عندما ينهار السد بقي يأتي الطوفان يعني فيضانات اهي عماله تتخزن فيضان ورا فيضان ورا فيضان, فيضان بحيره توشكا كما قلت لكم في السابق. انه عند امتلاء بحيرة التشكة فتوقع انهيار السد بقى في اي لحظة فخلي بالكو العلامات دي مش هجص وإحنا بقى لازم نخاف على مصر وعليها وعلى كأي مصريين بقى بتخاف على بلدها لازم نشوف الموضوع ده ونهتم بيه وعشان نهتم بيه ربنا حدد لنا موقع معين ان احنا نروح نحفر فيه هو الكيلو سبعين مدينة الحمام طريق مطروح بجوار قاعدة محمد نجيب العسكرية لو وجدنا فعلا الملكة كيلوباطرة موجودة اذا سوف يأتي المسيح اليها ويقوم بإحيائها قدام الجميع لان دي آية السيد المسيح بقى ما حدش بقى الزب ساعتها انت السيد المسيح طب احييها بقى انت مش كنت بتحيي الموتة زمان احي الملكة كيلوباترة والملكة كيلوباترة هتكون زي اهل الكهف لابسه احسن لبس لها وموجودة بكامل شحمها ولحمها لم يمسها اي سوء لكنها نايمة ليلة واحدة بس يعني الالفين سنة اللي هم عادتهم دي لكنها ليلة واحدة فقط يعني وحتى موجود يعني الكلام ده في سفر الرؤية اصحاح 19 يتكلم فيه عن نزول المسيح الى امراته امراته التي سوف تكون لابسه لباس القديسين وقد اعطيه بذزا ابيض نقيا ده مثل القديسين فيعني <تصفيق> في كل حاجه متفسره ومكتوبه وبصورة حقيقية يعني لو انت قريت صورة الكهف هتلاقي ان السد ده مية بدليل ان ربنا بيقول ما استطاعوا اني يظهروا يعني يطلعوا فوق السد او ينقضوا فالسد ده السدود عموما لا تبنى الا للمياه فقط من ان بقى انتوا جبتوا قوم يأجوك ده شخص ومأجوك ده شخص غلط ما اي تفسير من الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كده ده كلها اجتهادات علماء خاطئه نتيجه لتمسكهم بالاسرائيليات الاسرائيليات اللي هي ايه ان هم بيتكلموا في الكتاب المقدس العهد القديم ان في مدينه اسمها جوج ومدينه اسمها جوج اه في العراق وقال لك اه وملك العراق كان برضو بقرنين يبقى هو ذو القرنين اللي بنى السد ده طبعا كلام غلط زول القرنين يا جماعة هو اسكندر الاكبر وبدليل برضو من العملات هو برضو ليه قرنين يعني ده ليه وده ليه فالاتنين واحد يعني مش معنى ده يكون لا هو ده ليه بقى بدليل ان هو يعني كما هو مسكور في سورة الكهف ان هو اتجه ناحية الغرب هي حتى بدل مطلع مغرب الشمس وبعدين اتجه ناحيه اسوان إيه اللي هي مطلع الشمس مدار السرطان وعندنا كمان اتجه بعد ذلك الى بين السدين اللي وجد بقى من دونهم يعني ان هم اصلا السدين دولت كانوا غير مبنيين او غير موجودين زي ما سيدنا موسى قابل <تصفيق> الفتاتين دولا اللي كانوا بيرعوا الغنم وبنات غنم يعني احد الانبياء اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي فراح سيدنا موسى بعد كده سقي ليهم الغنم بتاعهم بعد ان كانوا بعيد عن هذا الجمع فاذا السدين دول ما كانوش مبنيين وقت ايه وصول إيه؟ ذو القرنين لهذا المكان ثم قام ببناء سد قال له اجعل لنا سد فبنا سد واحد وبعد كده بنى السد التاني بقى في ايام جمال عبد الناصر زي ما الاحاديث بتقول برضه ذهب صحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اني رايت سد يعقوب ومأجوب قال له انعته لي قال له انعته لي انه طرقة سوداء وترقه حمراء وترقه بيضاء مجرقصة في النص طيب يعني ايه الترقه يعني شريطه كده وشريطه كده وشريطه كده فعلى مصر يتكون من ثلاث شرائط هي الشريط الحمراء والشريط السوداء والشريط ايه البيضاء المجرقصة اللي عليها علم مصر يعني وصف عالم مصر قال له ايه صدقت يعني سوف يتم بناء السد التاني ده في توقيت او ظهور هذا العالم المصري وظهر بالفعل العالم المصري وقت مهال عبد الناصر وتم تغيير العالم الملكية اللي هو كان هلال وثلاث نجوم الى هذا العالم وبنى فعلا السد العالي يعني احنا قدامنا بقى لحظات بسيطة ويحصل المصيبه الكبرى على مصر مش بقى مجاعه لا ده موت خلاص يعني خطر رهيب انتوا بقى بتتكلموا في ايه دلوقتي هتنزلوا عشان ايه عشان ايه حاجه غلط ده لو الشعب بص ما اكلش الا غير عيش بس بس المهم العيش يبقى بخمسه سير زي ما هو ماشي هيعيش عي ومش هيطلع ثوره ابدا المهم يلاقي ايه رغيف عيشه ويقدر يسدد فواتيره بس غير كده هيطلع طبعا أكيد الشعب طبعا أنا أتوقع خروج الشعب لكن في هذه الظروف وهذه الأثناء مش هيخرج فعشان كده ثورة حداشر نوفمبر نستغلها ونستثمرها في إن الناس تتجه إلى قناة أمل مصر وتشترك فيها عشان نقدر نوصل إلى. خبيئة الملكة كيلوباترا اللي هتغير كل شيء ليكم ان شاء الله فده الهدف الاول وبعد كده حماية مصر من الطوفان الجارف العظيم ونقدم الادلة بعد كده للرئيس عبد الفتاح السيسي ليقرر ما يفعله في هذا التوقيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى واحمصها من مصر تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة اربعة وشكرا علي حسن استماعكم